Стрибок з місця виконання акробатичних елементів під час польоту та вхід у воду. Так відбувалося тренування чемпіона України на 3-метровому трампліні у віковій групі Ей 2002-2004 років народження спортсмена Богдана Чежовського. Він разом з іншими спортсменами повернувся до Миколаєва після змагань, які завершилися у Києві 16 жовтня. Хлопець говорить, на відкритому чемпіонаті України вдалося частково реалізувати власний потенціал. На трампліні 3 метра. «На трампліні три метри вдалося майже усе. Ось найважчий стрибок, який у мене є в програмі, це два з половиною оберти вперед з двома гвинтами, і він трохи не вдався, тому що наскок, його дуже важко навчити. Я вже три роки роблю один і той самий наскок, і все одно він у мене дуже нестабільний». Окрім золота, Богдан Чижовський виборов срібло в індивідуальних змаганнях та бронзу у синхронних стрибках з миколаївцем Данилом Коноваловим. Сінхронієм аппетит наскок у синхроні. Знову ж таки наскоки знову ж таки на найважчому стрибку підвів. Я взагалі зістрибнув його. Тобто я взагалі не виконував цього стрибка. А треба йти з будь-яких наскоків і робити, хоча б на три-три з половиною бали, але потрібно робити. Також у спорткомплексі водолі тренувався чемпіон України на метровому трампліні у віковій групі Ей Данило Коновалов. Хлопець на тренуваннях виконує стрибок три з авербах. Це три з половини сальту назад, повністю згрупувавшись. Данило Коновалов на змаганнях також посів друге місце на 3-метровому трампліні. Він разом з Богданом Чижовським братиме участь в юнацькому чемпіонаті світу, який відбудеться з 2 по 9 грудня у Києві. Говорить, має сподівання, що не скасуються змагання у зв'язку з епідемологічною ситуацією. Найбільше у нас працюють ноги. У нас акцент завжди йде на ноги, на підкачку, присідання з грифами, на одній нозі, на інший баланс, на м'ячі. І в основному також відпрацьовуємо стрибки у залі, з трампліну, щоб наробити крутку свою. Через карантин не було ще одного чемпіонату світу, його перенесли. І ось дуже сподіваємось, що він відбудеться, оскільки це серйозні змагання, де можна продемонструвати гідний результат. Чим складніший стрибок з виконанням акробатичних елементів, який демонструє спортсмен, тим вищий коефіцієнт складності стрибка, розповідає тренерка Олена Безрукова. Оцінюється також і вертикальність входу у воду, і кількість бризок. У синхронних стрибках оцінюється також і синхронність виконання стрибка спортсменами. «У нас оцінюють фінал сім суддів. Дві найвищі та дві найнижчі оцінки, які вони ставлять, викреслюють. Три оцінки додаються і помножуються на коефіцієнт складності стрибка. У нас був дуже важкий збір у Туреччині. Ми провели там три тижні. Дуже такий напружений, відповідальний перед цим і ми не встигли підготувати трохи синхрон. Деякі стрибки, які вже були настриблені, треба трохи більше часу. До Чемпіонату світу, ми сподіваємось, вже стрибнемо добре». На відкритому чемпіонаті України зі стрибків у воду віковій групі «Е» на метровому трампліні бронзу... ...здобув Роман Савченко. Срібло серед вікової групі «Б» 2005-2006 років народження виборов Максим Мірза. Загалом від Миколаєва на змаганнях взяли участь 10 спортсменів. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.